Надійність блокчейну та надійний механізм захисту даних, що забезпечується криптографічними методами, зробив криптовалюту гідною альтернативою сучасних грошей. Завдяки децентралізації операції з криптовалютою не підлягають контролю різних державних органів, тобто будь-то центральний банк чи податкова. Більшість операцій є анонімними, а після здійснення та верифікації транзакцій, її неможливо відмінити. Будь-яка особа, учасник мережі може створити нову криптовалюту згідно алгоритму, що прописаний у блокчейні. Проте зробити можна не лише на генерації криптовалюти, а за рахунок вкладення інвестицій в неї, а адже багато криптовалют користуються попитом у всьому світі, та вартість на них зростає.